Pre neki dan žena mene pošalje u vrtić po decu, ona nešto nije mogla, ja odam, reko, dobar dan, reko, došao sam po decu i kaže, vaspitačnica, koje su vaše dece, oko pokaže na neku grupu u dvorištu. Ja reko, gospodju, reko, stvarno radim kod crnac i ne vidim svoju decu, hoćete da mi objasnite kako ja da znam koje moje dete, reko, tamo ima preko 30-ero meni stvarno neka onako deluju poznato, Ali otkud znam da da li ih vidim po kući ili ih vidim u komšiluku. Znači, to nisu stvari za igru, neću da pogrešim. Reku, kako nemate neku Excel tabelu gde piše ko je čiji roditelj? I ona za koluta očima kao da sam ja kriv što ona nema tabelu. Reku, stvarno nema smisla, ovako se posao ne radi. Prvo, znate li vi ištao to je deci ili samo tako pustite da lutaju po dvorežnju? Reku, vi ne znate najosnovnije, ne znate ko su im roditelji. A ko će da zna gospođo ako vi ne znate razumeš i ništa odvede ona mene među decu i kao deco hajde da igramo igru pogađanja kao čije ovo otac i mi posle pola sata utvrdimo koja su moja deca ja dolazim kući i žena sa vrata počinje da histeriše da vrišti to nisu naša deca ja kažem ženo Pola sata sam birao, gledao sam da izaberem stvarno najbolju, najlepšu decu, ti si večito nezadovoljna, ja šta god da uradim, tebi ne valja. Rekao, budi malo s ovom decom, provedi sa njima vremena, možda se ispostavi da su bolja od naše dece, svakako su lepša. Drugo, ako ti se ne svidi iz bilo kog razloga, ja sam sačuvao priznanicu, možemo da ih zamenimo kad hoćeš.